그래서 저는 안전하게 제가 가고 싶어요. 맞아요. مش معنى ان هو مضمم ان هو يبقى في ناس في الموت مرة واحدة صاحبتي بس كانت قالت لي عندك اه موت موت موت موت هاي <تصفيق> نعم <تصفيق> Thank you. مدة ثانية حرام باقي <تصفيق> شفت اللي انت شفتها يمكن تكون ؟ بس عشان خاطر ماتسبنيش عشان تخرج من كل هذا؟ انا مش واقفه على شكلك بصي على نفس <تصفيق> انا انا <هلع> شفتها انا وانت يعني <تصفيق> شفت الحته دي اه بس انا لا لا لا لا موت موت موت لا أه. السلام عليكم ام شهدو السلام عليكم